في القرار اللي ضد بلادنا و يدخل في القضاء ديالنا و يدخل في الاستقلالية ديال القرار ديالنا، سؤال كبير اللي هو مطروح و في الواقع سمحولي نستعمل الدارجة، راه الواحد تيمشي يحاول يفهم تيتسطا، لأن تيقولوا تدافع للديمقراطية. الديمقراطية، <تصفيق> شكون هو البلاد اللي عطاوها. وقت انتقال ديمقراطي كبير، بلاد اللي استطاع انه يدير دستور قوي، بلاد اللي جات انه الدستور اللي صوتنا عليه احنا فصوتوا عليه اكثر من 75%، 73% ديال المواطنات والمواطنين، وصوتوا بنعم الاغلبيه المطلقه ديال 98% ديال المواطنين، بلاد اللي عندو زوج ديال التناوبات الديمقراطيه، في 2011 ومؤخرا في 2022. لأن بالكم بأن السياسات المتبعة ما كانتش هي السياسات الإيجابية وصمتوا على التغيير وأحنا تنظروا التغيير والحمد لله <تصفيق> في مقابل بلدان أخرى التي تدعبها النسبة للسلطات على الدستوريان الجديد ما تجارف 25% 27% أقل من 20% انتخابات ما بين 20% 30% ومؤخرا 11% وشهدوا النموذج اللي تيدافعوا الاتحاد الاوروبي، فاطمي يدعموا بلاد ديال الديمقراطيه الحق، بلاد اللي داروا واحد مهم في مجال ديال حقوق الانسان، بلاد اللي داروا واحد مهم من خلال الاصلاح والمصارحه، بلاد اللي داروا واحد مهم كذلك باش زول العقوبات الحبسيه من قانون الصحافه، هذا البلاد هو اللي تيضربوا فيه. تتزول الجمعيات جمعيات حقوق الانسان اللي هي تتدخل بعشرات الناس الحبس لانه قال كلمه حق فهذو اللي ندابو وبالتالي انا بغيت نقول لكم اليوم كوطنيين وكوطنيات بان الحقيقه ديال الامر الحقيقه ديال الامر وهو انه ما تقبلوش ما تقبلوش ان بلدنا فانجريرت مليت تكون قوى صاعدة إكليمية ما تقبلوش إن بلدنا تقول لا احنا عندنا على قلبها مع فرنسا احنا عندنا الاستقلال قرار ديالنا وقد قروروا بكثنا حسب تصمورات جيلة والمصائح عندنا احنا شركات مع كل الدول احنا بجاني مع فرنسا بجاني مع اسبانيا بجاني مع الولايات المتحدة مع الهند، مع روسيا، مجاني مع كل القوى العظمى، ولكن حاجة واحدة، حنا نقولوا لا، ميتا الضرب المصالح ديالنا، وبالتالي ما ينفعش نقولوا أي واحد يضر المصالح ديالنا، وثالثا، علاش هادشي؟ لأن الحمد لله القضية الوطنية ديالنا الكبرى، القضية ديال الوحدات الترابية، راهي الحمد لله بدات تتحسن، اليوم يمكن نقول لكم، بأن الولايات المتحدة ترفض مغربية الصحراء اليوم يمكن أن يقولون وبإننا الاتحاد الأوروبي لكم بلدان أخرى إن شاء الله أتمشي في بنفس الاتجاه، وإننا غنطلقوا إن شاء الله بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، فهما بغاو يوقفوا العرقلة ديال هذه الدينامية اللي تتعرف القضية ديالنا الوطنية على الصعيد الدبلوماسي. هذا علاش تديروا هذا علاش باغيين يضغطوا علينا باش يوقفوا هذه الدينامية، فنحن غنقولوا لكم ونقولوا لها الناس اللي مابغاوش يفهموا. بأن ما كاين حل إلا الحكم ذاتي تحت السياده المغربيه، والصحراء ستظل مغربيه كيفما كانت، <تصفيق> <تصفيق> ما الأكثر من ذلك، ما الأكثر من ذلك، وهنا بغيت نقول لكم بالخصوص بأنه اليوم احنا والحمد لله واخدين الطريق الصحيح احنا والحمد لله فجهاد الملك، فاحنا تنغينا ندافع كذلك على الدول الافريقيه باش هاد الدول الافريقيه كذلك تعرف تميه الحقة، باش ان الدول الافريقيه كذلك انها تخرج من الوصايا ديال بعض البلدان باش انه نقولوا كذلك بانه فوق الدول العربيه فوق الدول الافريقيه فوق دول الشركاء ديالنا المغرب ان شاء الله غيرها واحد الدور محوري باش يعرفوا عن الاقلاع الحقيقي وبلادنا ان شاء الله غتستافد من كل هذه الاستثمارات من كل هذه الخيرات وغنكون ان شاء الله والاقليم رئيس كذلك غيكون من اكبر المستفيدين ان شاء الله بهذه التربيه اللي احنا فيها دائما تبقى دائما فوق فوق وانتم شفتو الحمد لله كيفاش الفريق الوطني ديالنا هو أننا نكونوا كل كلنا مقتنعون، بأن اليوم إن شاء الله خدينا الطريق الصحيح، بأن بعد ما بنينا الجيزة التحتية، اليوم غنأكدوا على أن المواطنة والمواطن الشاب والشابة، كل مواطن الناس الكبار والناس الصغار، كلهم أطفال بلادنا، أنهم كلهم يكون يأخذوا حق، يكون عندهم الحق في التنمية الحقيقية لبلادنا، وهنا. ضروري نتكلم على واحد مشروع كبير هذا المشروع الكبير هو اللي يتلقوه جهات المالك للتعميم الحماية الإجتماعية، هذا المشروع أنا سمحوا لي لكم بسرعة كانت عندي فرصة تلقي مع العديد من الأخوات والإخوة اللي كانوا تيجيو عندنا هنا وتقول لنا مزيان أنا عندي بطاقة الرميد وكيش هتصلح لي هذه بطاقة الرميد بالنسبة تبطيها حنا تنجيو نطلبو تعال هنا جاو تيقولو لي تنبغيو ناخدو موعد في المستشفى تيخصنا ست شهور باش ناخدو هداك الموعد وتيري هاد البطاقة علاش غتصلح؟ شحال كانو هنا تيقولو لنا الاخوات والاخوة في القصر الكبير في العرايش وخصوصا الجماعات القروية تيقولو لنا وحنا انا تاجر انا خياطة انا تنشتغل في مجال فلاحي أنا فلاح ما عندي الحق انا تكون عندي تغطية صحية؟ هذا سؤال كبير اللي كان منطبع واليوم يمكن أن نقول لكم قلت جالة المالك اللي بدلناه خلال هات السنة في سنة وحدة اليوم كل الناس اللي كان عندهم الرامض كلهم يزوروا عندهم ضمان اجتماعي أي عندهم والناس اللي يخدموا في القطاع الخاص، وصندوق الضمان الاجتماعي شنو هو؟ باش نفسر لكم، لأن اليوم لانصاف اللي دفعنا عليه ربينا نطبقه على أرض الواقع، أي أن هذاك اللي هو موظف أو لا هذاك اللي هو عامل الاختام يخدم لي عندو الضمان فهو بحال هذاك الفقير اللي عنده كذلك الضمان الاجتماعي. أي انه تمكنوا اولا يمشيوا للمستشفى العمومي وما يخلص واذا ما لقاش بلاصه في المستشفى العمومي تيمكن له يمشي للقطاع الخاص ويخلص من بعد الضمان الاجتماعي كلوش ثانيا انه قبل كان صعب الراضي عندهم واحد السوله علاجات قيده دابا اي مرض اللي عنده مشكلة عيني لديه مشكلة سنان اللي عنده أمراض أخرى فاليوم سيكونوا يتداوى فصل صدوق ضمال الاجتماعي اليوم عندنا من القولدون يتعدينا 15 مليون يات مغاربة اليوم كلهم عندهم اليوم ضمال الاجتماعي وهذا هو حتى طور مهم اللي وقاف وأكثر من ذلك هذاك الفلاح في صغير اللي هو عايش في العوامره هذاك الفلاح في صغير اليوم عنده الحق كذلك ضمال لما ما كانش الحق